No, se ei ole tietenkään hirveän yksinkertainen kysymys, mutta tota, no varmaan siis ensimmäinen asia on se, että et mä muistan aikoinaan, mä olin tuolla Lontoossa käymässä ja puhuttiin maahanmuuttajien kotouttamisesta ja, ja tota, muistan kun mä kerroin, että miten mä ajetaan mitata vaikuttavuutta sopimuskaudella ja, ja sitten mä muistan yleisöstä nousi käsi ja, ja, tota, ja, ja, ja kysymys esitettiin, että miten voit mitata maahanmuuttajien hyvinvointia, kun siihen liittyy vähintään 50 eri näkökulmaa. Ja, ja mä vastasin sitten, että, totta, että näin varmasti on, että, että kyse on, kyse on niin todella monesta erilaisesta asiasta, että puhutaan, puhutaan niin kuin terveydestä ja, ja, ja tota, henkisestä hyvinvoinnista ja, ja, ja aineellisesta hyvinvoinnista ja, ja ties mistä. Mutta vaihtoehtohan ei voi olla se, että jos, jos me ei haluta mitata kaikkia 50, eri näkökulma niin ei sit mitata mitään. Et sen takia niinku nuorten hyvinvointia ja, ja siihen liittyvien palvelujen vaikuttavuutta pitäisi pystyä mittaamaan edes niiltä osin, kun se on, se on mahdollista, eli, eli kannattaisi panostaa ää, mittaamaan niitä asioita, joita voidaan mitata. Mutta sitten siinä täytyy ottaa huomioon se, että se mittaustulos ei välttämättä ole se ihan koko totuus, mutta se osatotuuskin on parempi kuin kuin se, että meillä on pelkkä arvaus. Miten sitä vaikuttavuutta yleisesti voidaan mitata? No, tyypillisesti vaikuttavuutta ää, mitataan niin, että meillä on joku tietty palvelu. Ja mä puhun ennen kaikkea palveluiden vaikuttavuuden mittaamisesta. Meillä on joku tietty palvelu ja me määritetään se tarve, mikä sille palvelulle on olemassa. Että miksi sitä palvelua ylipäätään tehdään? ja sitten siitä muodostetaan se vaikuttavuusmittari. Eli katsotaan nyt sitten, että mikä voisi olla semmoinen asia, mitä on mahdollista mitata. No tämän jälkeen, jos me ajatellaan, että se on vaikka uusi palvelu, niin me otetaan sitten tämmöinen verrokkiryhmä, eli me seurataan vaikka niitä nuoria, jotka on vanhojen palvelujen piirissä ja niitä nuoria, jotka on uusien palvelujen piirissä. Ja sitten sen jälkeen esimerkiksi vuoden, vuoden palvelujakson jälkeen, niin katsotaan sitten, että minkä tyyppisiä muutoksia niiden nuorten elämässä tässä uudessa palvelussa tapahtui versus siihen vanhaan palveluun. Ja näin me nähdään sitten se, että miten se on vaikuttanut sen nuoren elämään. Vaikuttavuushan on mun näkökulmasta neljä sanaa, eli muutos ajassa suhteessa johonkin. Ja välillä tämä unohtuu, koska vaikuttavuus on vähän semmoinen muotitermi, eli se on vähän niin kuin jokaisen yrityksen ja järjestön ja kunnan ja valtion strategiassa, mutta, mutta se mitä se aidosti tarkoittaa, niin se tarkoittaa, että on joku muutos. Ja se muutos on suhteessa johonkin aiempaan ajalliseen kontekstiin ja johonkin vaihtoehtoiseen kehityskulkuun. Eli silloin tyypillisesti täytyisi olla joku verrokkiryhmä. Eli puhtaimmillaan me tarvitaan sekä historiatietoa että sitten joku verrokkiryhmä mihin me verrataan sitä palvelujen vaikuttavuutta. No, jos me mietitään vaikka syrjäytymistä, niin siinähän, siinähän niin kuin yksi keskeinen aspekti on ensinnäkin määrittää se, että, että, että mikä se tarve on ja, ja, ja se tarve, tarve niin jakautuu näinkin kompleksisessa asiassa, kuin syrjäytyminen tosi moneen eri osa-alueeseen. Ja yksi voi olla se, että on syrjässä esimerkiksi koulutuksesta. Ja, ja me tiedetään, että ne nuoret joilla ei ole perusasteen jälkeistä tutkintoa, niin heidän työllistymistodennäköisyys tulevaisuudessa tulee olemaan 10–20 prosentin luokkaa. Eli me te, niin ihan ensimmäiseksi niin kartotettiin sitä, että minkä tyyppisestä niin kuin, tekijöistä se syrjäytyminen syntyy ja mitä osatekijöitä siellä siis, niin loppujen lopuksi on, joiden osalta voisi jotain interventioita tehdä. Ja, ja, ja siinä sitten esimerkiksi tämä, tämä tuota, nuodisovellus, mitä rakennettiin, siinä oli se ajatus, että, että me pystyttäisiin tarjoamaan nuorille paremmat edellytykset, edellytykset tehdä fiksuja valintoja oman uransa suhteen. Ja se vaikuttavuus, mikä sillä potentiaalisesti voisi olla, on tietenkin se, että kun me tiedetään, että jokaisesta keskeyttäneestä niin puolet keskeyttää siksi, että ne on valinnut väärän alan. Ja jos me saataisiin sitten nuorille parempia edellytyksiä siihen, että ne pystyisivät valitsemaan semmoisen alan, joka, joka on aidosti heitä kiinnostava, niin, niin se keskeyttäminen vähenisi. Ja, ja tässä niin se vaikuttavuuden mittaaminen niin, niin tämän tyyppisessä keississä, missä meillä on vaikka joku digitaalinen, digitaalinen sovellus, joka meillä on täällä puhelimessa, tai, tai meillä on joku muu suhteellisen rajallinen palvelu, niin silloin se vaikuttavuuden mittaaminen on, on, on juuri sitä, että, että osa nuorista saa, osa nuorista käyttää sitä digitaalista palvelua ja osa ei. Ja, ja, ja sitten sen jälkeen me katsotaan, että mitä näissä kahdessa ryhmässä on tapahtunut, että onko tapahtunut muutosta suhteessa siihen verrokkiryhmään ja sitä aikaisempaa historiaa. No, siinä on varmasti se, että, että tosiaan niin kun kun me mitataan hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä, niin ne on merkittävästi kompleksisempia kuin, kuin vaikka se, että me mitataan jonkun lääkkeen vaikuttavuutta tai, tai jonkun ää, yksittäisen tuotteen vaikuttavuutta. Ää, vaikuttavuuden mittaa itse asiassa lähtee lääketieteestä, eli, eli tiedetään, tiedetään siitä, että miten luipastoja raikoinaan kehitti... kehitti erilaisia asioita, minkä tyyppisten verokkiasetelmien kautta se tieto syntyi. Mutta silloinkin loppujen lopuksi oli, oli kysymys niin kun, hyvinkin niin kun, ää, niin kun selkeiden niin kun kausaaliprosessien vaikuttavuuden mittaamisesta, hyvinkin selkeiden, rajaisista kokonaisuuksista. Toki, toki lääketieteessäkin kyse on hyvinvoinnista usein, mutta, mutta saatetaan hakea ratkaisua johonkin yhteen tiettyyn, esimerkiksi sairauteen tai johonkin muuhun. Tai sitten tota, me haetaan, haetaan tota bisnesmaailmassa ratkaisua johonkin tiettyyn, tiettyyn yksittäiseen haasteeseen. Niin sen mittaaminen on ö, nimenomaan selkeä rajaisempaa, jolloin siinä on vähemmän ikään kuin liikkuvia osia, vähemmän kyseenalaistusta ja paljon niin suorempia, suorempia reittejä. Ja se, myös se tulos usein syntyy paljon nopeammin. Eli me voidaan vaikka, vaikka tota, ö, mitata mitata tuota jonkun lääkkeen vaikutusta ihmiseen jo muutaman päivän aikana ja saada siitä ihan niin kuin selkeitä tuloksia. No sitten kun tullaan tänne nuorten hyvinvointiin, niin siinä on oikeastaan kaksi isoa, isoa haastetta. Toinen on se, että, että tota, hyvinvointi ei ole ollenkaan niin selkeä muutos kuin esimerkiksi joku, joku lääketieteellinen yksittäinen muutos sun, sun arvoissa, mitä, mitä saadaan sitten tuolta. Tota, niinku mitattua, vaan, vaan, vaan se hyvinvointi on niin paljon kompleksisempi asia, missä on hirveän paljon erilaisia näkökulmia. Ja, ja usein, usein ne saattaa olla tämmöisiä niin sanottuja niin pehmeitäkin komponentteja. Eli se, että miltä, miltä sinusta tuntuu, onko onnellinen olo, ää, miten vuorovaikutussuhteet kehittyy, miten ää, harrastaminen... harrastaminen tota, millaista roolia se näyttelee sun elämässä, kaikkea tätä, sosiaalisia suhteita. Nämä ovat sen tyyppisiä asioita, mistä ei jää itse asiassa dataa hirveän paljon. Eli meillä ei jää jälkeä näistä asioista, jolloin, jolloin se mittaaminen on huomattavasti vaikeampaa kuin ehkä muilla elämän osa-alueilla. No sitten se toinen, toinen niin haastava, haastava pointti on se, että, että kun me mietitään nuoriin kohdistuvia palveluja, ne muutokset, joista me ollaan kiinnostuneita, niin nehän syntyy kuitenkin Aika hitaasti ne lopputulokset, mitä sieltä saadaan. Jos me nyt tehdään, jos me tänään tehdään joku fiksu asiaton 15-vuotiaan kanssa tossa ja, ja se, se saa elämälle uuden suunnan, niin voi olla, että se näkyy meillä 27 Sitten sit, sit, kun hän on 27-vuotias, niin me nähdään tilastoista, että hänen elämänsä kääntyy oikeille urille. Eli, eli se aikaperspektiivi saattaa näissä nuorten palveluissa olla tosi pitkä verrattuna sitten joinkin muihin. Esimerkiksi ikäihmisten palveluissa, niin, niin, tota, ää, kun kyse on taas enemmän tervey terveysasioista, niin, niin, niin ne aikaperspektiivit ovat niin huomattavasti lyhyempiä. Et, et jonkun kotihoidon mittaaminen on huomattavasti yksinkertaisempaa kuin nuorten ohjauspalvelun mittaaminen, missä määritetään nuorelle elämän suuntaan tulevaisuuteen. Joo, kyllä, ja, ja, ja toi on niin tärkeä, tärkeä pointti, ja tästä oikeastaan tullaan siihen, että, että onko meillä vaihtoehtoa, että me ei mitattaisi ennaltaehkäisevää toimintaa. Jos me päädytään siihen, että ennaltaehkäisevän toiminnan mittaaminen on liian vaikeaa, niin mä väitän, että lopulta me tullaan päätyä siihen tilanteeseen, että siihen ennaltaehkäisevään toimintaan ei löydy hirveästi varoja. Se valitettavasti vaan näin tulee tulee sitten menemään. Että kyllä meidän täytyy, täytyy myöntää se, että meidän täytyy jonkin tyyppistä vaikuttavuutta pystyä niin kuin osoittamaan myös niistä ennaltaehkäisevistä palveluista. Mutta on se selvää, että ennaltaehkäisevien palveluiden mittaaminen on huomattavasti vaikeampaa kuin korjaavien palveluiden mittaaminen, koska se aikaperspektiivi on niin erilainen. Ennaltaehkäisevissä palveluissa niin sen vaikuttavuuden mittaaminen on mahdollista niin, että me määritään se iso tavoite sinne tulevaisuuteen. Se voi olla vaikka jonkun nuoren osalta se, että he saavat perusasteen jälkeen sen tutkinnon. Ja sitten me tiedetään, että vaikka menestys peruskoulussa korreloi tämän varsinaisen vaikuttavustavoitteen kanssa, niin silloin meidän kannattaa tähdätä nimenomaan siihen mittariin ja keskittää nimenomaan siihen mittariin voimavaroja. Eli, eli jos ja kun ennaltaehkäisevässä toiminnassa ne varsinaiset vaikuttavuustavoitteet on vuosien, jopa vuosikymmenten päässä, niin silloin meidän pitää löytää siitä meidän tämänhetkisestä arjesta joitain mittauspisteitä, jotka parhaalla mahdollisella tavalla korreloisit sen varsinaisen vaikuttavuustavoitteen kanssa. Tämä edellyttää tietenkin sitä, että me hyödynnetään tutkimusta, me hyödynnetään, hyödynnetään tilastoja, tehdään aika paljon duunia sen asetelman eteen ennen kuin me lähdetään mittaamaan. Et, et se on niin kuin... Keskeistä ja niin muista hyvä, hyvä sanoa, että me aika usein kerätään tosi paljon tietoa ää, nuorten hyvinvoinnista. Mut mä en ole ihan varma, että olisimme aina mietitty loppuun asti sitä, että mihin kaikkeen sitä hyödynnetään sitä tietoa. Ää, me kysytään, me tehdään paljon kyselyitä ja me, me julkistamme tuloksia, mutta on, on kysyttävää, että millä tavalla se meidän operatiivisessa arjessa sit itse asiassa näkyy. Pystytäänkö me sitä hyödyntämään ihan jokaisen? hankkeen suunnittelussa tai, tai kehittämisessä. Ja, ja, ja oikeastaan dataan on aina vain kaksi puolta. Se on, dataa kannattaa kerätä tasan kahdesta syystä. Ensinnäkin, että pystytään mittaamaan nykyisten palvelujen vaikuttavuutta ja ennen kaikkea nähdään, että miten sitä palvelua voidaan kehittää. Eli tämä palvelumuotoilu ja sitten vaikuttavuus niin on ne oikeastaan ne kaksi tasan syytä, miksi sitä tietoa pitäisi kerätä. Et tiedolla ei ta tavallaan Tee yhtään mitään, jos ei sitä hyödynnä jompaan kumpaan näihin, näihin tavoitteisiin. Kyllä, et, et, et me aika usein tupataan, tupataan ajattelemaan ää, niin kuin julkishallinnossa, jos hieman kärjistään, niin tupataan ajattelemaan ehkä myös yritysmaailmassa yhtä lailla, niin tupataan ajattelemaan niin, että meillä aikuisilla on tietty virka-aika, tietty aika, milloin me ollaan töissä. Ja siinä aikana me sitten tarjotaan niitä palveluja meidän nuorisolla. Ja sitten meidän täytyy kysyä itseltämme, että ollaanko me muotoiltu se palvelu nyt nuorten ehdolla vai aikuisten ehdolla, kun sitä on vain kahdeksasta neljään saatavilla. Ja data voi ehkä parhaimmillaan paljastaa sen, että kun nuoret vaikka miettii, että mihin, minkä tyyppiseen jatkokoulutukseen he menee, niin he tuppaa käyttämään Googlea 8 ja 10 välillä illalla. Eli se aika, jolloin nuoret etsivät tietoa, saattaakin olla täysin poikkeava siitä, siitä tota, meidän aikuisten maailmasta. Et jos me tarjotaan 8 ja 4 välillä ää, palvelua sille, että löydä opintopolkusi, niin saattaa sitten olla, että jos se kysyntä on vähän laimeeta, niin se johtuu siitä, että Nuoret ihan omaehtoisesti etsivät tietoa ihan eri aikaan. Ja meidän täytyisi olla kiinnostuneita silloin siitä, että, että mitkä on ne nuorille tyypilliset ajankohdat toimia, etsiä tietoa, ää, käydä keskusteluja ja muotoilla ne palvelut sen mukaan. On, on, on niin kuin hullunkurista ajatella, että, että, että tota, et me voitaisiin pakottaa ne nuoret meidän. Ää, niin kuin kehyksiä meidän, meidän määrittelemiin sääntöihin. Si Siinä käy niin, että vaikka me kuinka hyviä palveluja mielestämme luomme, niin, niin ei niitä kukaan ei käytä. Hmm. Kataan, pitäisi ohjata sitä tekemään. Niin, et se, on, se on jälleen kerran niin se, se että et jos me tehdään vaikuttavuusarvio meidän tämmöisestä neuvonnasta ja nähdään, että huono vaikuttavuus, että ei juuri kysyntää ja Tota, eikä se ole hirveästi vaikuttanut mihinkään, niin sitten se toinen pointti, mitä se data kertoo meille on se, että ja nyt täällä on aika vähän kysyntää, että saattaisi olla parempi vaikuttavuus, jos me siirryttäisiin tämän palvelun paikkaa johonkin toiseen kohtaan, esimerkiksi sinne ilta-aikaan. Ja, ja, ja sillä tavalla se data on aina, aina sitten palvelumuotoilua tai vaikuttavuutta. Joo, just näin. Välillä me tunnutaan ajattelevan niin, että, että tota, meidän pitäisi tavoittaa nuoria. Nuoret käyttää sovelluksia ja tehdään sovellus. Ja sitten lähdetään tekemään sovellusta sovelluksen takia, ei nuorten takia. Meidän pitäisi kysyä ja miettiä, että mikä olisi se nuoren elämän kannalta vaikuttavaa. Haastatella niitä nuoria ja haastatella niitä. Tutkimus on tärkeää, mutta meidän täytyy myös tehdä sitä haastattelua siinä kohtaa, kun me ollaan hankkimassa jotain. Meidän täytyy tehdä niin kuin asiakaskartoitusta siitä, että, että mikä aidosti olisi niille nuorille relevanttia. Ja sen pohjalta meidän kannattaisi sit lähteä muotoilemaan sitä varsinaista hankintaa. On se sitten sovellus tai joku muu palvelu. Ja tyypillisesti me ollaan vuosikausia hankittu niin, että mulla on määritetty, että mulla pidetty palavereja meidän hallinnon sisällä ja määritetty aikuisten kesken, että, että tota sen sovelluksen pitää olla tämmöinen ja tämmöinen, tehty pitkiä Excel-listoja ja pitkiä Word-dokumentteja ja, sit ja sitten lähetetty ne jollekin ATK-firmalle ja sitten ne on rakentanut meille järjestelmiä. No, se tulevaisuus, se, se aika itse asiassa, miten normaaleja sovelluksia tämmöltä kaikilta löytyy sieltä kännyköistä, niin se siinä ajassa sovellukset syntyy, syntyy vähän toisella tavalla. Me voitaisiin ihan hyvin nuorisotyössäkin ostaa vaikuttavuutta suoritteiden sijaan. Me voitaisiin jättää määrittelemättä pitkiä Word-dokumentteja siitä, että millainen sen sovelluksen pitäisi olla, ja uskoa siihen, että, että se digitaalio, joka sitä lähtee toteuttamaan, niin se kykenee tekemään sitä nuorten lähtökohdista käsin. Ja pelkkää uskonvaraa ei tarvitse jäädä, vaan silloin kun hankitaan vaikuttavuutta, niin se myös tarkoittaa sitä, että me ei makseta sille digitalolle sen sovelluksen tekemisestä, vaan me maksetaan siitä, että se sovellus saa aikaan sen tyyppisiä muutoksia, kun me halutaan. Eli jos nyt ajatellaan vaikka, että me halutaan, että johonkin tietylle opiskelualalle päätyy sata oppilasta, niin sen sijaan, että me ostetaan sadoilla tuhansilla joku järjestelmä, jonka me toivotaan saavan tämän aikaan, niin maksetaan mieluummin ne sadat tuhannet siitä, että ne sata oppilasta on aidosti vaikka hakenut sille tietylle opintoalalle. Tämä on, tää on niinku se ehkä se muutos, mitä meillä on tapahtumassa, tapahtumassa sekä sovelluspuolella että siellä koulutuspuolella. Et ei makseta enää siitä, että on kymmenen ihmistä luokkahuoneessa ää, ja, ja, ja tota, ei välitetä niinkään, että mitä sen luokkahuoneen jälkeen tapahtuu. Vaan nimenomaan katsotaan, että oppiiko ne vaikka, vaikka jonkun uuden kielen siellä ja maksita sen perusteella, että niin moni kuin oppinut, niin saa sitten tietyn suurisen palkkion. Ja tämä on hankkimismielessä tosi erityyppinen asetelma. Se asettaa meidät nuorisotyön niin kuin ammattilaiset vähän toisenlaiseen rooliin. Me ei enää olla se, joka määrittelee, millainen sen palvelun pitäisi olla, vaan me ollaan enemmänkin tämmöinen niin kuin omistajataho, joka... On kiinnostunut siitä, että mitä niiden nuorten elämässä tapahtuu. Ei meidän tarvitse aidosti nuorisotyön ammattilaisten tietää, että miten se sovelluksen tekniikka nyt itse asiassa toimii tai mitä teknologiaa siellä käytetään. Sillä ei ole mitään tekemistä nuorisotyön arjen kanssa ja me käytetään siihen ihan liikaa aikaa. Se mikä olisi fiksumpaa niin on se, että nuorisotyön ammattilaiset keskittyvät siihen, että mitä vaikutuksia me niille nuorille itse asiassa halutaan saada aikaiseksi. Näin on, näin on että äh, epäilemättä äh, sitä vaikuttavuutta nuorten, nuorten parissa työskentelevät on miettii, miettii jo nyt ja, ja ihan varmasti on miettinyt 20-10 vuotta, 10 vuotta. Äh, Tämä tematiikka on sinänsä noussut isompaan rooliin koko ajan. Mutta, mutta siinä meillä on vielä se askel otettavana, että se myös aidosti näyttelisi isompaa roolia siinä niissä päätöksissä, mitä me tehdään. Et me päätetään, että, että me ei tarjota palvelua aikuisena, aukioloaikoina tai virka-aikoina, vaan, vaan tehdään se aidosti nuorten ehdolla. Ja me uskalletaan hankkia vaikuttavuutta eikä makseta suoritteista. Niin nämä on kuitenkin niin isoja, niin fundamentaalisen isoja muutoksia, että ne ottaa aikansa. Ja siinä on niin kuin ehkä myös varoituksen sana sanottava, että, että ajattelumallin omaksuminen on iso asia ja tärkeä asia, ja se pitää, se pitää varmasti meidän kaikkien ottaa haltuun, mutta, mutta se ei tarkoita sitä, että me hylätään kaikki vanha ja siirrytään täysin uuteen, vaan fiksumpi tapa on se, että, että ensi kerralla kun me hankitaan sovellusta, niin me vähän vähemmän määritellään, että millainen sen pitää olla. Ja vähän enemmän panostetaan siihen vaikuttavuuteen. On epärealistista ajatella, että me voidaan suoraan hankkia pelkästään vaikuttavuuteen perustuen. Sen sijaan meidän kannattaa palkita meidän yhteistyökumppaneita siitä, että ne A seuraa sitä vaikuttavuutta ja B pystyy näyttämään edes osittain sitä vaikuttavuutta nuorten arkeen. Ja erityisesti nuorten hyvinvointiin liittyen niin, niin me ei olla huomenna vielä siinä hetkessä, että, että me voitaisiin hankkia meidän yhteistyökumppaneilta palveluita pelkkään vaikuttavuuteen perustuen. Että hyvinvoinnin mittaaminen on siinä määrin kompleksista ja aikaa vievää, että, että se ei tule yhdessä yössä tapahtumaan. Mutta jo huomenna ää, me voitaisiin palkita meidän yhteistyökumppaneita siitä, että ne, ne A on kiinnostuneita vaikuttavuudesta, B jollain tavalla mittaa edes jotain tiettyä osa -aluetta. Ja me voitaisiin myös antaa vähän enemmän tilaa sille. Eli, eli niitä käytännön toimenpiteitä ää, niin kuin voidaan tehdä pienin askeleen. Me ei tarvita vallankumousta, me tarvitaan niin kuin järkevä polku eteenpäin. Joo, siis kun me mietitään, mietitään Suomen tulevaisuutta ja, ja mietitään vaikka huoltosuhdetta ja, ja, ja senkin kautta sitä, että, että kuinka paljon varoja meillä vaikka tulevaisuudessa nuorisotyöhön on, niin, niin voi olla käytännön realiteetti, että monissa kunnissa nuorisotyöhön jäävät euromäärät niin on pikemminkin niin kuin laskusuunnassa kuin noususuunnassa. Tämä on niin kuin valitettava niin kuin, äh, fakta, joka, joka, jota karkuun ei oikeastaan pääse. Ja silloin meidän täytyy miettiä, että jos me ei, ja kun me ei haluta huonontaa palvelujen laatua, niin meidän pitää parantaa niiden palvelujen tuottavuutta. Ja sitten meidän täytyy miettiä, että miten se olisi tehtävissä inhimillisesti ja fiksusti, niin että nuoret myös saisivat parempaa palvelua. Ja, ja, ja silloin me voidaan ottaa tämä niin teknologia hyötykäyttöön. Eli, eli sen sijaan, mä en, mä en, ole, mä en ole erityisen innostunut tästä tekoäly ää, Höpinästä, joka, jossa, jossa ehkä puhutaan isoilla maalailevilla termeillä tulevaisuudesta, joka ei ole ihan vielä täällä, vaan, vaan enemmän mä olen kiinnostunut siitä, että miten me hyödynnetään jo sitä käytännön koneoppimista ja käytännön algoritmeja, joita me voidaan jo nyt tehdä. Mä itse kehitin tässä taas noin niin, niin tämmöisen hankintabotin, joka joka sit vastaa niihin yksinkertaisimpiin kysymyksiin, mitä hankintoihin liittyy. Ei ne välttämättä ole edes niinku erityisen yksinkertaisia ää, ää, niinku juridisesti, mutta, mutta, mutta ne oli kohtuullisen helppo ohjelmoida sille botille. Ja nyt meillä on käytännössä meidän organisaatiossa uusi työntekijä, hänen on Hank, ja Hank vastaa, vastaa siihen, että pitääkö kilpailuttaa ja miten vaikuttavuutta hankitaan ja mikä on innovatiivinen hankinta. Me ollaan koulutettu Hank vastaamaan siihen ja kun meiltä kysytään, niin, niin tota, mä voin ekaksi antaa meidän botin palvella asiakasta ja sen jälkeen kun tulee niitä, niitä kysymyksiä, mitä, mihin tarvitaan aidosti ihmisaivoja mihin ta ta tarvitaan Empatiakykyä, mihin tarvitaan sosiaalisten suhteiden tulkintaa ja kaikkea sellaista, mitä meidän botti ei selvästi osaa, niin, niin siinä kohtaa me asiantuntijat astutaan, astutaan kentälle. Voisi ajatella, että nuorisotyössäkin niin on paljon sen tyyppisiä rutiinitehtäviä, jotka toistuvat toistuu useasti ja, ja, ja meillä menee merkittävä aika meidän fiksulta ammattilaisilta siihen, että he toistavat ehkä hieman tylsiä, rutiininomaisia tehtäviä, jotka ei ihan hirveästi stimuloi ainakaan ajattelemaan sitä vaikuttavuutta, vaan pikemminkin vähän latistaa ja, ja tekee työpäivistä harmaita. Niin, niin tämän tyyppisiin tilanteisiin, niin miksi ihmeessä me ei hyödynnettäisi teknologiaa, laitettaisiin jotain, jotain nuorisotyön bottia vastailemaan niihin yksinkertaisimpiin kysymyksiin siitä, että, että tota, miten sitä vaikka siihen, että Miten sitä nuorten hyvinvointia, mistä eri näkökulmista sitä voisi tarkastella ja miten sitä ehkä voisi, voisi jopa mitata? Ei, ei, ei. Ja mun ajatus on itse asiassa myöskin se, että et mä, mä pidän sitä keskustelua, että robotit tulee ja, ja, ja vie työpaikat, niin, niin pidän sitä aika pähkähulluna. Ja, ja, ja itse jos me katsotaan, niin kun historiaa ja katsotaan riittävän pitkälle historiaan, niin me nähdään, että meillä on ollut monia merkittäviä ää, no, teollisia vallankumouksia ja, ja vähän pienempiä, pienempiä niin spurtteja tuottavuudessa, mutta ei se tuottavuuden kasvu ole ikinä lopettanut ihmistyön tarvetta, vaan, vaan pikemminkin antaa meille tilaa tehdä fiksumpia asioita. Mä melkein väitän, että mitä enemmän robotteja nuorisotyön alalla olisi, niin sitä enemmän siellä on myös nuorisotyöntekijöitä tulevaisuudessa. Et mitä fiksummin me pystytään tekemään asioita, niin sitä enemmän se imee itsensä lisää töitä. Et jos me ajatellaan vaikka lääkärin ammattia, niin on ilmiselvää, että et, et kun me mennään sinne vastaanotolle, niin sille lääkärillä menee vähän liian kauan sen tietokoneen näpyttelyyn ja vähän, vähän, liian vähän aikaa siihen meidän henkilökohtaisen tilanteen arvioimiseen. Niin jos, jos me halutaan sellaisessa maailmassa, missä se botti hoitaisi sen paperityön ja lääkäri voisi keskittyä lääkärin työhön, niin, niin tota, mä en millään usko, että se vähentää työn määrää, vaan pikemminkin voi lisätä sitä. Ja, ja siinä mielessä, niin botit ei kyllä korvaa ketään, ne pikemminkin niin antaa meille tilaa tehdä fiksumpia asioita. Että Ihmisen, ihminen, ihminen, ihminen ihmiselle ää, on sen, sen tyyppinen kommunikaatio, johon ei, ei botit ja teknologia pysty, pysty vielä moniin kymmeniin tai satoihin, jos, jos ikinä, ää, vuosiin. Että, että se, että mikä on nuorisotyön ytimessä, mikä on hyvinvoinnin ytimessä, niin sitä ei mikään teknologia tule korvaamaan, mutta... Kuten sanottua, niin se teknologia voi, voi tota vapauttaa meitä rutiinitehtävistä ja, ja minusta se on aina niin kuin, ainakin työhyvinvoinnin näkökulmasta aika, aika niin kuin iloinen asia.